هلا يا سمي العز هلا يا حفيد الطال هلا بالحياة اللي قدومك يحليها بهالناس تتبشر على قدوم غاليها ترجمة خارج المملكة